في حق انصاف للمراه دي والمشاركه ديال المراه في الحياة السياسية، انت و... و... اول مره كترشح يعني في... في اول مره كترشحي يعني ملي تكلمي على الترشح ديالك يعني قلنا بعد الاولى انطلاع ديالك على اللقاء الجهوي كيفاش شتي هذا و على المشاركه ديالك في انتخابات الترشح ديالك والحروط ديال حزب الاستقلال يعني في هذا و سيرتو كمرحه يعني ترشحتي كمرحه تقريبا كاوتاني العمالي المرشحه الى لائحه المراه بجانب عبد العزيز الزبي وكيل أه صراحه أه احنا فخورين اننا نشاركوا في انتخابات الجماعيه أه كفريق متجانس وفريق لي كيمثل جميع الشرائح ولي كيمثل الشباب والمراه والعطر والكوادر واشخاص من المجتمع المدني يعني حاولنا اننا نديروا لائحه اللي فيها التولى من هذا الشباب ولا الناس اللي يعرفون في الشارع ديال العريش الناس اللي كيتجمعوا في الشارع ديال العريش اللائحه ديالنا من اللوائح اللي الناس او المواطنين اللي اختارونا ما مشيناش باش نتقدموا للترشيح بل بالعكس اللي كتكون ماشي في الشارع وكيكون آه شي حد كيقول لك بغيناك انك تكون كتمثل اللائحه بهذا شرف لنا، احنا كنشتغلوا ماشي غير في فتره الانتخابات، يعني كل الاسماء اللي في اللائحه هي اسماء اللي معروفه كتشتغل على مدار يعني السنه، كل واحد في تخصصه. وفيما نعم. يخص يعني يعني البرنامج الانتخابي، هذا الشيء اللي بغينا نقول التشخيص ديالكم الـ الـ الوضع يعني حتى على مستوى يعني المحليين. المحلي المج... التنميه المجاليه آه. يعني والمحليه على مستوى. بالتاكيد إذا جينا نهضرو على البرنامج يمكن تقولو أن البرامج تقريبا تتشابه لأن المدينة يمكن نقولو ماشي ديور أي للسقوط بل المدينة أي للسقوط حنا عارفين بأن كاين لوبيات اللي كتساهم في هذا السقوط ديال المدينة أو محاولات تدمير المدينة علينا اننا نقولوا كازابلانكا الشمال اللي كانت كتصدر المدن الشمال واللي كانت من اجمل المدن واللي كان كانت كتضمن المعاش والمعيشه للشباب والمراه اللي كانت ديما كتشتغل اللي كانت فيها المصانع واللي كان فيها الشركات واللي كان فيها الميناء كيشتغل بقوه وكانوا هاد الناس كلهم كيخدموا وكيكلهم يوفروا لقمات العيش ولادهم بين ليله وضحاها تلقينا هذه المدينه كتعاني كتعاني ورجعت مهمشة على جميع الاصعده، ساهموا فيها ناس من داخل المدينه للاسف هما اللي كانوا كيكونو لوبيات اللي حاولات باش تدمر المدينه على حساب شكون على حساب العريشيين ولكن لصالح شكون هذا هو السؤال اليوم هذه الاستحقاقات حنا جينا باش نقولوا لا كيف هذه الممارسات المدينه محتاجه لنا كلنا يمكن انا كمرشحه معروفه في مدينه ولكن اللي ما كيعرفوهش الكثيرين هي يمكن انا لارايش بقيت وحدي يعني عائلتي كامله مشات لي ظروف عمليه او ظروف مهنيه الا انني انا نكمل الدراسه ديالي رجعت للمدينه حيت اللي كربطني بهذه المدينه ماشي العائله اللي كربطني بها اكثر مما هو عائلي كتربطني بها هذه هاد الارض هذه ارض لاله منان اللي رجعت لها باش ان شاء الله نحاول باش نساهم حيت حنا ما عندناش لا باغيت ماجيك العصا السحريه باش نبدلو ولكن غنساهموا في التغيير كما قلت البرامج يمكن كتشابه ولكن اليات تطبيق هالبرامج البرامج هي كتختلف على مستوى الخدمات يعني الاخص ان كتكتسلوك على قطاع الصيدليه يعني كنعرفوا كته بزاف الوضعيه ديال الخدمات الصيدليه وخضره النقل الى اخره كاين يمكن في برنامجكم نتوما تنميو قطاع الخدمات يعني باش باش يمكن بالحجزيات ديال الساكنه وهذا هو هذه فرصه لان ضروري ان هناك يعني يعني افتقار للمدينة لمجموعه الخدمات وان بقاونا غير نقولوا يعني تدني خدمات يعني بغا نقول بالضبط تدني في قطاع الصحه اللي كيكون كي فيه مجموعه من العوامل العوامل اللي هي وزاره الصحه مساهمه فيها للاسف واللي عوامل اللي هي محليه هذه العوامل المحليه اللي احنا كنحاولوا اننا ندرسوها باش نقدروا نلقاو لها الحلول مع ال... يعني بزاف ديال في المستوى يعني سواء اداريين ولا كانوا مرشحين ديالنا ولا كانوا الناس اللي كيشتغلوا كي في قطاع الصحه الصيدلية هي جزء لا, جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية وبالمناسبة بما انكم ديما كتسولونا انا كنغتنم الفرصة انني نعلن على واحد الخبر لان كنلقاو كاستياء المواطنين على صيدلية واحدة بحكم ان كاين المشاكل وعد ساكنة منذ شهرين اننا غادي نلقاو الحل والحمد لله في شهر تسعود كما وعدناكم اواخر شهر 9 لان عرفنا بان العطله الصيفيه كانت كانت وكانوا يعني صيادي معظمهم مسافرين مستخدمين ايضا فبالتالي كنا كنساينوا باش يدخلوا في اول شهر 9 وغادي عندنا جمع عام منتصف شهر 9 باش مباشره من بعدو غادي نستلفوا الاشتغال مدومات للصيدليتين يعني السبت والاحد وايام العطل باش نحاولو اننا نفسوا على المدينه بالنسبه الانتخابات كما قلت كاين مجموعه من القطاعات اللي نشتغلوا عليهم البرنامج الانتخابي غادي نقدموه هذه اه الايام يعني لنا عوده معكم باش نشرح لكم بالتفاصيل شنو هما لي زاكس ولا شنو هما الخطوط العريضه محاور الكبرى للبرنامج ديالنا ثقوا اه بنا اننا غادي نحاولوا باش نغيروا ولكن عاونونا عاونونا بالصويت وعاونونا انكم تقولوا لا للمفسدين باش نكلم دينا